علاش شو تخوقيش هنا نوبه ديال الضحك ماشي اراديه كتجي للانسان ملي كيتحرك شي جسم او يد في مناطق بحال تحت الرجل العنق البطن والابط وهادشي حتى هاد المناطق كتكون حساسه وفيها بزاف ديال المستشعرات ديال الحراره وانها اصلا الانسان ما مك كيشوفهاش فهاد المناطق على العموم كتكون ضعيفه وعلىقل كيستعمل هاد الضحك باش بحال يدافع على جسم الانسان وهادشي